انا هكلمك في الفئة السعرية دي ممكن تشتري ايه عربيات جديدة وعربيات كويسة جدا هتستحمل معاك وفي منها الاعتماد قوي انا هختار لك عشر عربيات تلعب في الرنج ده من مية وعشرين الف وخمسين الف تمام عربيات جديدة مش مستعملة او باكياس الوكالة زي ما بيقولوا في يلا نشوف اول عربية النهاردة بنرشحها لكم هي سوزوكي العربية دي ياباني جميع اليابان والمنشا اليابان عربيه كويسه جدا جدا بتنزل عليها ضمان 3 سنين 100000 كيلو ساعه الموتور بتاعها 800 سي طبعا هو صغير ولكن على حجمها كويس جدا بتولد 47 حصان اقصى سرعه ليها 130 كيلو متر طبعا هي مش عربيه سفر ولا عربيه يعني مشاوير كبيره والكلام ده هي عربيه سيتي كار قوي بتنزل مانوال 2022 خمس سرعات فتيس زي الفل ماكينة ممتازة مفيش أي مشكلة العرض بتاعها يعني متر ربعمية وتسعين الارتفاع بتاعها عن الأرض ستاشر مش وحش حجم الشنطة مية وتمانين طبعا صغير عدد يعني جر أمامي فخزان الوقود بتاعها خمسة وتلاتين الماكينة بتاعتها أربعة سلندر العربية مش وحشة عربية حلوة جدا مش بتاعة سفر زي ما قلنا عربية سيتي كار كويسة تكييف بتاعها كويس جدا جدا مصاريف التشغيل بتاعتها بسيطة خالص صيانة سهلة خالص فعربية توديك وتجيبك وجديدة وعليها ثلاث سنوات ضمان 100000 كيلو. العربية بسعرها 124000 يعني بتتكلم في 125000 سعرها كويس جدا مش هتلاقي حاجة مستعملة بالسعر ده وعربية جديدة معاك توديك وتجيبك تاني عربية معانا هي سوزوكي اسبريسو سوزوكي اسبريسو اعلى شويه عن الارض المكيف بتاعها كويس جدا فيها وسائل امان اكتر من الالتو الفرامل بتاعتها فيها اي بي اس عربيه كويسه جدا عاليه عن الارض الشنطه بتاعتها برضو مش كبيره قوي بس برضو اكبر من الالتو عيبها ان هي مش بتاعه ملفات يعني لما انت تبقى راكبها ما ينفعش ان انت ايه تلف بيها و يعني هي كمان الحجم بتاعها وعلوها عن الارض اكتر فممكن تقلب منك بس هي مش بتاع الجري يعني هي مش بتاع الجري أه حجمها حلو أه تعتبر كده زي كروس اوفر كده مدمجه قوي أه عايز استعمال ع... يعني ع... عاقل وهادي بس عربيه حلوه قوي سعرها الف تالت عربيه معانا هي اللادا جرانتا اللادا جرانتا حلوه قوي أه عربيه كويسه قوي اعتماديه قوي قوي السعر بتاعها بيبدا من الف بتوصل لحد 204 سواء بقى المانوال او سواء الاوتوماتيك العربيه حسن يعني حصل فيها تطور كبير قوي في الشكل وفي المقصوره وبس هي يعني خلينا اول نقول ان هي عربيه حلوه واعتماديه جدا وتكيفها ممتاز فيها وسائل امان كويسه اتنين ايرباج فرامل اي بي اس الموتور بتاعها كويس جدا الفتيس بتاعها أربع سرعات اعتمادي عادي خالص فوش أي مشاكل كل الناس بتشكر فيه. فيها إضافات عن السنين اللي قبل كده اللي هو الزجاج الكهرباء كان الأول بينزل مانيوال. طبعا مميزاتها إنها منتشرة جدا قطع غيار متوفرة جدا إعادة البيع بتاعها كويس أوي. فاعربية مش وحشة. سعرها من 174 قلنا لحد 204 أنا شايف إن هي كويسة جدا. يمكن عيوبها العفشة بتاعتها يعني خشنه شويه من زمان وهي خشنه ولسه برضه بيحاولوا يحسنوا فيها لكن برضه ما ان هي خشنه شويه ضيقه شويه من جوه ضيقه شويه من جوه من الخلف المقاعد الخلفيه ف... لكن من قدام كويسه لكن برضه لسه ما من الخلف تعتبر ادي عربيه في الموضوع ده وده عيبها الوحيد لو انت بقى عيله مش كبيره قوي او انت شخص لحالك هتبقى كويسه جدا بتاعه شغل اعتماديه جدا مصاريفها بسيطه قطعها اعاده البيع زي ما لكن عيله وتقعد من ورا مش هتبقى لذيذة سوني. رابع عربية معانا النهاردة هي بروتون ساجا. العربية دي كويسة جدا جدا، الشكل بتاعها لذيذ قوي، الأداء بتاعها ممتاز، عربية ناعمة قوي، تكييفها كويس قوي قوي يعني كمان. الفتيز بتاعها أربع سرعات، اعتمادي حلو جدا، مطور كويس. ثباتها حلوة قوي على الطريق، العزل بتاعها ممتاز. فرامل فيها وسائل امان كويسة قوي فرامل اي بي اس فرامل اي بي دي اتنين ايرباج الف تلتمية سي سي كويس على حجم العربية زي ما قلنا اربع سرعات اربع سلندر اه خمسة وتسعين حصان مية وعشرين نير بتاخد اربعين لتر بنزين خمسة لتر ستة من عشرة اه, الاستهلاك بتاعها ده كويس طبعا جدا فهي عربية كويس السعر بتاعها بيبدأ من مية ستة وتسعين الف بيوصل معاك ل 205000 فبرضه في الفئه السعريه كويسه فما نقدرش نقول عليها ان هي مش حلوه طيب عيوبها ايه عيوبها مصاريف التشغيل بتاعتها عاليه شويه يعني انت لازم يكون يعني عارف ان انت هتصرف عليها شويه في التوكيل لان اغلب القطع الغيار بتاعتها غاليه شويه لانها مش موجوده غير في التوكيل اكتر يعني ما يعني هتتعب بره ان انت تلاقي اعاده البيع بتاعتها مش كويسه قوي خامس عربية معانا هي الرينو لوجان عربية كويسة جدا واسعة من جوة العربية دي طبعا فرنسية بتتقفل في المغرب السعر بتاعها بيتروح من ما بين مية خمسة وتسعين ألف لحد ميتين خمسة وخمسين ألف طبعا يعني علينا شوية السعر طبعا عربية فرنسية طبعا اكيد كويسة ويعني اعتمادية اوي بتاعت شغل الضمان بتاعها تلات سنوات ألف وستمئة سي سي طبعا كويس قوي 1600 سي على الحجم العربية دي بتولد 110 حصان حاجة كويسة برضو 148 نيوتن حاجة عظيمة العربية الحجم بتاع الشنطة بتاعتها كبير يعني 510 شنطة كويسة الفتيس بتاعها اربع سرعات كويس جدا فالعربية ممتازة بتاعت شغل فعلا اعتمادية عيبها بس الوحيد اللي هو الديركسيون بتاعها تقيل شوية يعني اللي هو يعني هيدروليك فتقيل شوية فرخم شوية في الزحمة العيب التاني برضه استهلاك البنزين بتاعها عالي شويه يعني 9 لتر طبعا يعتبر لا عالي يعني في عربيات تانيه خمسه وسته لكن دي بصراحه 9 لتر فعالي فلو انت مشاويرك بقى مش كبيره ويعني مشاويرك صغيره شويه لا اي عربيه كويسه. العربيه رقم سته معانا هي نيسان صن وحش المبيعات محدش قادر يقف قصادها. مهما اتكلمنا عن نيسان الصن ومهما ناس كتيره قوي اتكلمت على عيوبها وعلى عربية انها تعتبرش اساسا عربية وناس كتيرة جدا يعني طلعت عيوب كتيرة قوي لكن برضه على ارض الواقع هي وحش المباعد ليه برضه انا معرفش الناس حابة العربية او مش حباها بتشتريها تمام لكن هي عربية ياباني بتتجمع في مصر تمام عربية كويسة طبعا جدا المكيف بتاعها كويس جدا عربيه اعتماديه فوق العاده بيعه قوي يعني لو معاك عربيه نيسان صانع ممكن تبيعها بكره الصبح قطع آه غيارة طبعا متوفره في كل مكان ده طبعا نتيجه انتشارها الكبير جدا في في مصر آه العربيه تلات سنوات ضمان 1500 سي سي 108 حصان اقصى سرعه عليها مية 180 طبعا ما اعرفش ازاي اصلا هي بتمشي ال 180 ديت بس هتجيبهم طبعا الخلوص بتاعها عن الارض خمستاشر ونص سم مش وحش شغال السلاك البنزين بتاعها 6 لتر 9 من عشره برده كويس مش وحش مش عالي قوي ومش نازل قوي فيعني دي كلها طبعا مميزات انها بتبيع ان هي كتغيرها موجوده ان هي اعتماديه بتاعها كويس عربيه ياباني يعني في الاول وفي الاخر بتتجمع في مصر او غيرها بقى مش مشكله هيبقى طبعا يعني احنا شايفين ان كل الناس هيبقى طبعا ان هي الصاج بتاعها ضعيف الصاج بتاعها مع الهواء وانت ماشي تحس ان هو هيتخلع منك مع الجري هتسمعه هتسمع ان هو عاوز يطلع منك يطلع من العربيه القوايم بتاعتها ضعيفه يعني الاواين بتاعتها يعني انت حتى كده لو شفتها هتلاقيها ضعيفه بس عربيه ما تقدرش يعني احنا كلام الناس كله يبقى في حته والناس بتشتري العربيه واكتر عربيه بياعه في كل وقت وفي كل في كل الشهور وفي كل السنين خلاص عربيه كويس مش وحش مش نتكلم عليها اكتر من كده سابع عربية معانا النهاردة هي شيري اريزو فايف العربية دي من 188 الف لحد وعشرين الف خمس سنوات ضمان 1500 سي سي 114 حصان 180 كيلو متر اقصى سرعة نوع الفتيس بتاعها سي في تي سبع سرعات سبع لتر تستهلك الإستهلاك بتاعها طبعا يعني مش عادي ومش مش نازل شوية العربية دي صينية بتتجمع في مصر حجم الشنطة بتاعتها كبيرة كويسة مش وحشة ربعمية وتلاتين لتر أربعة سلندر العربية دي كويسة جدا اعتمادية شغالة لكن يعني أنا بنصح أن أنت لو عاوز عربية اعتمادية منها أوي أن أنت تجيب المانول المانول بتاعها جميل جدا مش هتشتكي من أي حاجة في العربية لأن الفتيس بتاعها السي في تي ده يعني السنة اللي فاتت كان عليه مشاكل كتير أوي السنة دي نزل لسه ما جربش قوي لسه ما فيش حال تقرأ عليه فخلينا في المانوال هتبقى عربية كويسة لو انت بتدور عليها اعتمادية في هتبقى مية الف سعر كويس مش هتطلع لل وعشرين وفي نفس الوقت هتبقى مانوال كويس جدا مش وحش اه عربية معانا هي اختها البي واي دي اف 3 العربية دي من متين وخمسة لمتين خمسة وعشرين اعلى منها طبعا في السعر ولكن برضه الامكانيات بتاعتها اعلى منها. آه برضه ثلاث سنوات ضمان، الثانية كانت خمس سنوات. 1500 سي سي 108 حصان. اقصى سرعة 180، ستة برضه آه سرعات الفتيس بتاعها سي نفس النظام، الصين، نص يعني شبهها آه في حاجات كتيرة أوي. آه وبرضه نفس العيوب بتاعة السي ده مش آه عملي قوي. او كانت الناس بتشيكي منه كتير. فبرضو لو انت جبت منها المانوال هتبقى كويسة جدا جدا. دي طبعا بالنسبه بالنسبة لسبع عربية وتامنة عربية. اه تسع عربية معانا النهارده هي فيت تيبو. فيت تيبو منوال. لان طبعا الفيات تيبو منوال. من تامنة وتسعين الف مية. وتسعين الف لحد متين لكن طبعا الاوتوماتيك بتاعتها طلعت فوق خالص. بتبدأ من 267,000 ل 329,000 طبعا عدت عدت عدت يعني فخلينا دايما في المانوال احنا هنتكلم فيها اللي هي 198,000 ل 212,000 العربية دي ثلاث سنوات ضمان 1400 سي سي 95 حصان السرعة بتاعتها القصوى 185 الفتيس بتاعها ست سرعات طبعا احنا بنتكلم عن ون من... على المانوال القطط غير بتاعتها موجودة متوفرة يعني هي مش غالية قوي ومش رخيصة أوي برضو يعني في الوسط شوية بس هي تعتبر في الغلو شوية. عربية حلوة جدا جدا جدا اعتمادية جدا انظمة الامان بتاعتها عالية قوي عربية ثابتة ثابتة العزل بتاعها كويس قوي عيوبها طبعا هي طبعا عربية طبعا بياعة كمان يعني ممكن تبيعها مش قوي برضو بس تتباع يعني مش يعني منتشره موجوده العيوب بتاعتها اللي هو الموتور ال1400 ده العيب الناس لاحظته شويه ان هو بياكل زيت يعني بياكل زيت فانت لازم تركز شويه مع موضوع تغيير الزيوت ده كل 5000 وايه يعني الفتيس بتاعها طبعا ست سرعات احنا متفق طبعا بنتكلم عن المانوال ست سرعات ده كتير قوي يعني انت فاهم في الزحمه انت عاوز تجيب الاول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس فطبعا يعني هتبقى رخمه شويه في الزحمه هي عايزه طبعا مشاوير طويله ومشاوير سريعه طرق سريعه مفتوحه هتبقى احسن شويه لان طبعا صوت الار بي ام بيعلى قوي في الغيارات الكتيره لكن طبعا عربية بقى يعني كويسه اعتمادية وقلنا طبعا بالفتيس المانوال اخر عربيه معانا هي سوزوكي سويفت سوزوكي سويفت طبعا عربيه ممتازه حلوه قوي امكانياتها عاليه قوي في الكابينه الفوانيس بتاعتها لد خلفيه تكييف كويس جدا انظمه امان كتيره كتيره قوي يعني دلع دلع يعني الدلع كله طبعا في السماعات الساوند سيستم. تمام آه العربيه طبعا هي ثلاث سنوات ضمان 1200 سي سي طبعا كويسه على حجم العربيه 85 حصان شويه شويه آه 175 آه كيلو متر اقصى سرعه طبعا العربيه يابانيه ولكن بتتجمع في الهند الشنطه بتاعتها مش كبيره قوي 387 378 حجم الشنطه خمس سرعات الفتيس بتاعها خلوص الارض بتاعها 16 ونص حلوه مش وحشه يعني عربيه طبعا زي ما قلنا كده ان هو يعني الطبلو بتاعها طبعا كويس جدا مش فقير في حاجات كتيره قوي يعني عيوبها طبعا ان هو الصاج والهيكل بتاعها ضعيف شويه هي مش عايزه جري هي عربيه مدينه سيتي كار قوي القطع غير بتاعتها معقولة مش منتشرة قوي ومش غالية قوي تمام آه زي ما قلنا طبعا هي حلوة في التابلو والكلام ده كله لكن السعر بتاعها آه بتتكلم من 107 من 179 ألف لحد 219 ألف حلوة طبعا سعرها كويس بس قلنا طبعا هي برضو عربية صغيرة هي مش دايقة شوية من جوة بس عربية صغيرة برضو يعني تنفع شبابية أكتر بس برضه يعني شبابيه بس مش بتاع الجري. آه نتمنى طبعا نكون ان احنا قدمنا لكم النهارده ترشيحات لعشر عربيات وتعتبر عربيات جديده زيرو باكياس الوكاله احسن من المستعمل طبعا آه يعني انا دايما ده دا رايي. فاحنا طبعا القناه بتاعتنا مرحبا بكم في ازواق كار. آه طبعا نحب ان انتم تشتركوا معانا، تحب ان انتم تدعمونا لكن طبعا دي حاجه راجعه ليكم انتم. لو انتم حبيتوا ان انتو تشتركوا طبعا هتشرفونا جدا عاوزين نعمل فيديوهات كتيره طبعا دي كلها حاجات كانت مختصره لعشر عربيات لكن هنعمل فيديوهات بعد كده لكل العربيات فاشتركوا معانا ودعمونا ونتمنى ان احنا نكون خفاف على قلبكم